طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام كان هناك فتاة لديها من العمر 14 عاما لم تكن تلك الفتاه على علم بتعاليم الدين الاسلامي فقد كان والداها مسلمين ولم يكونا اقرب الى الاسلام فقد الهتهم الحياه الدنيا بمشاغلها ونشات الفتاه دون ان تعلم شيئا عن الدين الاسلامي وتعاليمه فقد كانت تكتسب المعلومات من صديقاتها الصغار لكن اكتشف بعد ذلك ان هذه الفتاه كانت تقرا القران الكريم في الحمام فكانت تأخذ المصحف الشريف معها عند الدخول إلى الحمام ثم تقوم بقراءة القرآن الكريم وبعد فترة قصيرة اكتشفت والدتها أن الفتاة مريضة وتعاني من بعض الهلاوس الشديدة فأخذتها أمها وذهبت بها إلى الطبيب ولكن الطبيب لم يكتشف الأمر فالفتاة ليس لديها أي أمراض عضوية ولكن حالة الفتاة تزداد سوءا يوما بعد يوم. وتنزعج عن النوم وترى أشياء مخيفة فنصح بعض الأشخاص والديها بأن يقوموا بتشغيل القرآن الكريم على هذه الفتاة وأن يقوموا بقراءة الرقية الشرعية وبدأت الفتاة تعود كما كانت وتتحسن حالتها والحمد لله فالقرآن الكريم فيه شفاء للناس فيكره ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الحمام وفي موضع النجاسات جاء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج من الحمام يقول غفرانك غفرانك غفرانك فالحمام مكان القاذورات والجن والشياطين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه عند دخول الحمام وهما الخبث والخبائث فالخبث هو الشر والخبائث هم الجن والشياطين الذين يكونون هم اهل الشر فاللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم